Запорізький спортсмен Олексій Янін був чемпіоном України з кікбоксингу та чемпіоном світу з бойових мистецтв у розділі Муайтай. Керівник спортивного клубу Скорпіон Сергій Япохін згадує: Олексій почав опановувати Муайтай або тайський бокс у 21 рік. Він було сложно. Не, не було такого, що Леша прийшов і прямо от, от прям все. Ні. Он що трудний такий путь. Він опальню пертий, настирний. С характером. И, ну, и вот он, наверное, года через 3-4 вот стал давать результаты. Ему прям это вот заходило очень здорово, ему прям это было очень интересно. То есть трудно, пони, трудности понятны, трудности и везде. 15-16, вот где-то 15-й. Он попал под сокращение на работе. І, вот. буквально, на следующий день прийшли с военкомата, вручили йому повестку, забрали його срочником. Забрали срочником і він потрапив одразу під Мариуполь. Олексій Янін воював там рік. Після цього повернувся додому, каже Сергій Рябухін. Був, мабуть, 16-17 рік, кризис, роботи немає, він походив в зал. І хлопці наші, теж ребята, його товариші тренувалися у мене в залі, і вони Леху п -п -п -ну, позвали в Азов. І Леха пішов на контракт в Азов, десь 16-17 років, і він в там служив. Дружина Олексія Яніна Тамара розповідає, познайомилася з майбутнім чоловіком 17 березня 2018 року через соціальні мережі. Каже, їхні стосунки розвивалися швидко. Майже за рік, як вони одружилися, завагітніла. За її словами, Олексій дуже хотів дитину та радів, що в нього народився саме син. Ми пішли на УЗД спеціально, щоб подивитися стать дитини. І там так чітко було видно, що це хлопчик. І я бачила на той час обличчя чоловіка, він аж... Наш... Засвітився, бо кожному чоловіку, тим більше воїну, а він таким був за покликанням йому важливо, щоб, щоб був син, щоб навчити його тому, чому він сам навчився колись, що він вміє, і щоб виховати його справжнім чоловіком. Хлопчика назвали Назарєм, каже Тамара. Після народження дитини Олексій пробув з родиною рік та чотири місяці і знову повернувся на військову службу. Він просто не міг сидіти. Він, він хотів воювати, він хотів помститися за смерть своїх побратимів, які вже померли. Останній раз ми ще з ним здвонювалися, коли в нього було ще поранення, але він вже ходив десь на милиці. Тобто це десь була середина березня, можливо 20 число. Казав, що там пекло що там гинуть люди, і краще нам в тилу тут ніколи цього не бачити, що там робиться. Про смерть Олексія Яніна повідомив давній друг чоловіка, а згодом патронатна служба батальйону «Азов», розповіла жінка. Я тільки зараз це розумію, бо я тоді до мене це не доходило. Він мені десь 3 квітня вже писав, що я намагаюся вижити. Все, що я хочу, це тільки вижити і повернутися до вас, і зараз я розумію, що він... Вже знав, що він з Маріюкуля живим не вийде. Просто він не хотів, напевно, мені казати. Сину вже казали про це чи поки? Ні. Я не знаю, як це сказати правильно. щоб його не травмувати. І щоб він не подумав, що тато пішов від нього, бо він поганий хлопчик, бо маленькі дітки зараз це так сприймають. Йому всього три рочки. За словами Тамари Яніної, коли тіло її загиблого чоловіка зможуть привезти для поховання, невідомо. І зараз навіть немає гарантії, що його взагалі привезуть. Новини на Суспільному Запоріжжя.